Того і стільці свої функції такої побутової, функціональної, да сидіти на них перетворилися в живі персонажі. Учасниця театру без меж Вікторія Клопотовська обрала для прочитання вірш поета Юрія Репчинського. Каже, це не просто вірш, а крик кожного українця. Та -та було темно, було тихо, як у рай. Ти прийшов на нашу землю, щоб зустріти тут смерть свою